Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, illetve köszöntök mindenkit Azért tegeződtem, mert tegeződve tar szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást Igen, Szedlacsik Miklósnak hívnak Hogy tetszik a jelenlegi világ? Alakul Nem? Alakul a világunk, egyre jobban alakul, egyre gyorsabban alakul, nem? És szűnt a moratórium sok embernek, többségnek talán, ugye a, a hitel moratórium is, most november 1-től, azt mondták, kb. 1 millió embert érint, akinek megszűnt, úgyhogy jön a jó világ jön a jó világ negatív értelemben <gül> nyilván ilyenkor jön az hogy a negatív változásokat ki tudja pozitívra fordítani ezt egyszerűen megcsináltuk 2020 20-tól megcsináltuk ami azt jelenti, hogy 20-ban is 21-ben is megcsináltuk, hogy a negatív változásokat pozitívvá változtattuk, ami azt jelenti, hogy minél negatívabbban alakultak a dolgok, nekünk igazából annál jobb volt. Tehát most akkor nézzük meg, hogy hogy lehet pozitívra változtatni a negatív változásokat. Ugye tudjátok, hogy egyedülálló dologgal foglalkozunk, méghozzá bolygó szinten egyedülálló. Mi nem egyszerű képzéseket nyújtunk az embereknek, nem egyszerű motivációs képzéseket, vagy személyiségfejlesztő képzéseket. Nem. Sőt, nem is egyszerű kócsképzéseket nyújtunk az embereknek. Tehát vannak olyan szervezetek, amelyik kócsképzéseket nyújtanak, vannak olyan szervezetek, amelyik személyiségfejlesztőtést nyújtanak az embereknek, vannak olyan előadók, akik motivációs képzéseket tartanak, tehát motiválják az embereket. Na most, hát vannak olyan, Oktatók, akik például spirituális képzéseket tartanak. Tehát, ami azt jelenti, hogy ilyen szellemi dolgokkal. Na most, az a helyzet, hogy én mindan négyhez értek. Nem csak a kócsképzéshez, nem csak a személyiségfejlesztéshez nem csak a motivációhoz, nem csak a szellemi dolgokhoz, oké, hanem mindház. Tehát gyakorlatilag az ember és az élet működésével kapcsolatban. Mondhatjuk azt, és ez nem nagy nagyképűség, most ne vegyétek nagyképűségnek, de ha ma a bolygón bárki az ember és az élet működésével kapcsolatban, képzést tud tartani azt én meg tudom tartani és ez nem nagy képűség ez nem nagy képűség, azért mondom mert mert ez tény tehát gyakorlatilag van egy ilyen képességem Hogyha bármilyen dologról informálódom, ami az ember és az élet működéséhez hozzásegíti az embereket, akkor én ahhoz kapok tudást. És lehet, hogy bőségesebbet, mint az az illető, aki abban a témában specializálódott. és ez teljesen egyedülálló bolygó szinten, hogy bármely olyan dolog van, ami az ember és az élet működéséhez kapcsolódik az nem csak azt tudom elmondani, hogy hogyan juss el vagy nem csak azt tudom, hogy juss el B-be és te most az A pontba vagy, hanem azt is el tudom, meg tudom, tudom tanítani, hogy hogyan juss el oda mert ugye mit csinál a legtöbb előadó? Elmondja, hogy miben nem vagy jó, és milyenné kellene válnod. Nem? És nagyon jól el tudják mondani, hogy milyenné kellene válnod. Hogy kellene működnöd. De hogy hogy juss oda? És mit csinálj, ha elakadsz közbe az odajutáskor? Az valahogy elfelejtik. elfelejtik tanítani az embereknek na most én meg mióta elkezdtem olyan tevékenységgel foglalkozni ahol tudásra volt szükség mert emberekkel kezdtem el foglalkozni onnantól engem nagyon érdekelt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 mai napig is és a jövőben is hogy miért úgy működnek a dolgok ahogy működnek és hogyan lehet tényleg módszerként használni dolgokat és az is érdekes hogyha valamit esetleg nekem nem kellett csinálni ami viszonylag ritka de tényleg ritka tehát annyi mindent meg kellett már élnem életemben hogy tényleg az esetek többségében amiket módszereket tanítok én azt meg is csináltam illetve mondhatjuk azt hogy csinálom de ha nem mert nem kellett akkor is megkapom rá az információt hogy mi a módszer hozzá és hát ez eléggé egyedi ilyen formában ráadásul ha elmentek bármilyen képzésre, az lehet akár motivációs képzés, azok a legolcsóbbak az általában ott kezdődnek a motivációs képzések, hogy mondjuk egy ilyen 5-6 órás motivációs képzés az egy tízes milyen tízes? 10 ezer forint onnan, onnan indulnak ha már mondjuk személyiségfejlesztő képzésről van szó az már nem annyi az már, az már jóval drágább egy 5-6 órás képzés akkor hogyha elmész szellemi képzésre tehát ahol a szellemi dolgokkal foglalkoznak az is jóval drágább 10000 forint forintnál 5-6 óra és ha elmész mondjuk kócsképzésre hát az is jóval drágább mondjuk 5-6 óra 10 forint. forintnál de a jóval drágább az nem azt gondolt hogy 20%-kal hanem ilyen háromszor, kétszer, háromszor, négyszer, ötször drágábbak mit mondjuk az egyszerű motivációs képzések? na most mi az olyat hogy motiválódj is és milyen vagy és milyennél kellene válni azt nem pénzért nyújtjuk hanem ingyen, tehát azért nem kérünk pénzt arról szólnak ezek a bemutató előadások de hogyha tényleg el akarsz jutni ából ból B-be, tényleg változást akarsz az életedben például nem nagyon akarsz betegnek lenni vagy nem nagyon akarod hogy baleset érjen, vagy nem nagyon akarod hogy mondjuk legyen családi problémád, de azt se szeretnéd, hogy anyagi problémáid legyenek hát azokat már a tanulóinknak nyújtjuk, akik havonta 30 óra képzésben részesülnek ezeket a képzéseket utána visszanézhetik a neten, vagy le is tölthetik mind hanganyagban, mind Videóanyagba, és ez a 30 óra ez mindössze 9800 forint. Ha azt visszaosztod, akkor nem egész 330 forintra jön ki óránként. Ettől ugyan eltér az első havi tandi, mert az ennek a csak nem duplája. 19700 forint. És ezeket így megnézzük, nem, hogy a piacon itt Magyarországon tehát sehol a világon nem kapsz ilyen összegér, ilyen értékű képzést a havi értéke a képzéseinknek az körülbelül 150 ezer forint tehát máshol ez alatt nem kapnál módszereket módszereket tehát nem tudom hogy esetlegesen mennyi olyan ismerősöd van aki szeretne egészséges lenni, szeretne balesetmentes lenni, szeretne családi probléma mentes lenni, és esetleg anyagi probléma mentes lenni. Nem tudom esetleg mennyi ilyen ismerősöd van. Vagy te esetleg ilyen vagy-e? És ezért hajlandó vagy vajon áldozatot hozni, ugye kérdés? Mert áldozatok nélkül nincs pozitív változás. Tehát olyan, hogy nem tenni semmit és mégis változást akarunk, az az lesz, ami a mai világba jutottak az emberek. Tehát gyakorlatilag nem tettek a jövőért semmit az emberek, és oda jutottak, ahova most jutott az emberiség nem akarom felsorolni, hogy hova jutott az emberiség, sőt azt sem, hogy még hova fog jutni, jó? de nem kifelé megyünk ebből a dologból, hanem befele, csak hogy tisztában legyünk ezzel a dologkal és még egy jó ideig befele megyünk, tehát még azt mondhatjuk, hogy évekig befele fogunk menni, évekig tehát nincs kifele Akár mondhatnám azt, hogy a Bibliában megjósolták, hogy a nagy változás előtt nagyon rossz lesz az embereknek. De hát nem a Bibliából nézzük ezeket a dolgokat, hanem hogy én kapok közvetlen információt avval kapcsolatban, hogy mi várható. Hát most már körülbelül 20 éve. Húsz éve, és az a baj, hogy ezek mindig bejöttek. Szóval mondom, szépen befele megyünk, és hát vajon azt akarod-e magadnak és a családodnak, hogy még rosszabb legyen? Mert ez lesz a legtöbb embernek. Vagy pedig ki akarsz ebből úgy lépni, hogy ne legyen rosszabb, hanem jobb? Hm? Ez a kérdés. Hát ez a kérdés de hát hogyha te olyan életet akarsz élni, mint éltél együtt, akkor nem lesz jobb éltél eddig, akkor nem lesz jobb ha olyan életet akarsz élni, mint a többiek élnek, akkor nem lesz jobb tehát pontosan megtanulhatod azt, és rövid idő alatt, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy ebből jól jöjje ki, és ne úgy hogy tudod hogy fognak kijönni az emberek ebből az egész slamasztikából ami most van ezt egy gödörhez hasonlítanám ami azt jelenti hogy szépen így mennek a gödör alja felé és amikor lent van az ember a gödör alján akkor két választása van az hogy a teremtőjéhez vagy az istenéhez fordul segítségül és akkor valahogy kijön a gödörből, nagy nehezen vagy elássa magát a gödörben, magyarul a gödör alján belehal nincs más választás vagy nem mész a gödör aljára, világos ez? tehát ez olyan a gödör alja felé haladás mint mikor a zuhanó repülőn vannak az emberek és a repülő zuhan és a zuhanó repülőn nincs ateista ott mindenki azt mondja jaj Istenem segíts na ugyanez van a gödör alján mikor az embereknek már totál kilátástalan a helyzetük akkor két dolog fog az emberekkel történni. Vagy az egyik, vagy a másik. Az, hogy belehalnak. Vagy a túlélésükért imádkoznak. Márpedig sajnos efelé halad az emberiség. Oké? Okay? És akkor itt lehet választani, mint ugye a a zuhanó repülőn már nincs választás, de előtte választhat az ember hogy felszáll e a repülőre vagy sem, csak tudod mi a baj? hogy az ember előre nem tudja hogy le fog zuhanni a repülő vagy sem oké? Okay? ezért olyan repülőre kell felszállni ami biztos hogy nem zuhan le, világos ez? mert ugye az is biztos hogy még egy repülő sem marad fenn de nem mindegy, hogy milyen sebességgel jön le szóval a lényeg az hogy van lehetőség arra hogy az ember ne menjen befele a gödörbe érted? tehát amikor az a baj a gödörrel érted? hogy ez úgy, úgy működik mint, a, mint hogyha egy ilyen homokba lenne a gödör amely omlik az emberekre, érted? és temeti be az embereket amikor én katona voltam két helyen ástunk lövészárkot sorállományú katona voltam, tehát két helyen egy homokban ami <gül> állandóan omlott le, érted? Tehát gyakorolni kell. Utána meg el, a reptéren. Ami azt jelenti, hogy olyan kemény volt a talaja. Érted, ugye a, a ásót, ugye ilyen gyalásó úgy hívtuk, gyalogos ásó. Bele, gyalogsági ásó, így van. Belevágtuk, és akkor egy ilyen kis darabocska kiszakadt a földből. És nem tudom hány órán keresztül, ásott mindenki, fekvőgödröt. <gül> Tehát, hogy épp, épp akkorára sikerült, hogy valami nyiről nem látszottunk ki. Az ennyim olyan volt, hogy tértől lefele kilógtam belőle. <gül> Borzávas volt. De szóval úgy, csak azért mondom, hogy na ez a homok helyzet. <gül> Amikor ás az ember is, és ugye omlik rá a homok. Szóval a lényeg az, hogy, hogy gondold végig, hogy te mit szeretnél. De tehát te egy olyan ember vagy, aki bizagodik, mert azt mondod, hogy te milyen optimista vagy. Aha, hát akkor nem tudom mennyire voltál optimista a jövővel kapcsolatban, mondjuk tavaly február végén. És mire mentél az optimizmusoddal? Hm? jó kérdés, nem? tehát hiába volt valaki a jövővel optimista mondjuk március elején vagy február végén tavaly sokra ment vele oké? Okay? tehát itt egy dolog van ez az emberiség jelen formájában alkalmatlan a túlélésre. Vagy megváltozik, vagy elpusztul. Világos ez? Még a mesében is az van, hogy a jutalmat akkor nyerik el az emberek, ha próbákat kiállják ez ami most van, ez a tudatosság próbája oké? Okay? és itt azok fognak túlélni akik tudatosak vagy tudatossá válnak és ezt a tudatosságukat fent tudják tartani, mert hiába mondja valaki magáról hogy tudatos ha rossz állapotba süllyed, minden ember elveszti a tudatosságát, ha nem tudja megtartani a higgadságát, a nyugodtságát. Na most azért nézz körül a környezetedben, hogy vajon az ismerőseid mennyire tudják megtartani a higgadságukat, nyugodtságukat. Hát nem tudják megtartani, mert nem azok. <gül> Tehát azt tudja megtartani a higatságát, nyugodtságát, aki az? Ha van egy helyzet a világban, bármi, neked arra a helyzetre kellenek megoldások. Jelenlegi szigorodó helyzetre vannak megoldásait. Tehát azt gondolod, hogy azzal, amivel túléltél 2020. márciusig, február végéig, március közepéig, azzal simán túlélsz a következő, ennyi? Másfél évtizedben. Óriási tévedésben vagy. Tehát, amikor a fentélket megkérdezem, avval kapcsolatban, hogy meddig tart ez az egész, tudod mit mondanak? Az, hogy minimum jövő év vége, addig megyünk befele. De ha kell, sokkal hosszabb ideig tart. Tehát ameddig az emberek nem kezdenek változni oké? Okay? tehát sajnos én azt látom ugye nem tudom mennyire tudod én 87-ben kezdtem el emberekkel foglalkozni 91-től szervezek embereket és 91-től van saját szervezésű csapatom azóta folyamatosan van saját szervezésű csapatom összesen több százezer fős csapatot szerveztem már illetve több mint százezer inkább úgymond szerveztem, már nem egyedül nyilván a csapattal együtt de jóval több mint tízezer emberrel dolgoztam már együtt közvetlenül vagy közvetve és hát sok mindent megéltem az emberekkel kapcsolatban és tudod mi a legfőbb egyik legfőbb rádöbbenésem? Nem most történt ez, hanem már régen döbbentem rá. Az emberek akkor változnak, ha rákényszerülnek. Oké. Rákényszer. Mondok egy példát. Nem a szükség kényszeríti az embereket, nem? A kényszer kényszeríti. Nézd meg, mondok példát az ötvenségnekben volt szükség, sőt volt egy forradalom is 56-ban aminek nemrég ünnepelték ugye az évfordulóját vagy ünnepeltük az évfordulóját és megváltoztak az emberek attól, hogy volt egy forradalom megváltoztak az emberek, attól, hogy volt egy szükség megváltoztak az emberek? tehát hogy változtak meg tehát ugye tudjuk jól hogy például tavaly elkezdték egy csomó cég a dolgozóikat leépíteni Na most nem tudom, tudjátok-e, hogy mire megy ki ez az egész. Tehát arra megy ki ez az egész, hogy ugye már réges-régen mondom, már vagy tíz éve legalább, hanem tizenegy, vagy annál több, hogyha technikai forradalom vívmányait bevezetnék a munkaerőpiacon, akkor jelenleg ilyen 40-50 százalékos munkanélküliség lenne. és nem tudom, tudod-e, hogyha egy gép dolgozik azután nem kell személy jövedelemadót fizetni, nem kell nyugdíjjárulékot fizetni nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni, stb. stb. nem kell de egy dolgozó után kell ezáltal effektíve a dolgozó kerül a legtöbbbe egy munkadónak demonstrálnám jó mi nekünk azért mi azért lettünk bajba az első válság 2008-as válság után mert nem küldtek el a dolgozóimat és addig nem küldtem el a dolgozóimat Ameddig, hát ameddig tudtam őket finanszírozni de ezáltal elfogyasztottuk az összes tartalékunkat hát mert olyan jó szívem volt a dolgozók irányába és és emiatt Hát majdnem padlót fogtunk anyagilag 2010-ben. És kellett 6 év, 5 év mire kilábaltunk belőle. Mint cég. És tudod, mi volt a probléma? Az, az jövedelemadó, a járulékok, kifizetése az volt a probléma, érted? Meg persze a visszaesett termelés persze tehát a visszaesett teljesítmény, mert ugye nem termelés volt, hanem szolgáltatásra foglalkoztam, mindegy, a visszaesett teljesítmény na most lényeg az hogy gondold végig hány Cég elkezdte csökkenteni a lélek számot, és nagyon sok cégnek ez a helyzet, főleg a nagyoknak, amelyiknek van pénzük a gépesítésre, ez a helyzet kiváló lehetőség, indok, kiváló indok a személyzet leépítésére és a gépesítésre és gondold végig, hogy visszaesik a teljesítmény, a cégek teljesítménye, első körben leépíti a dolgozóit, egy csomós pénzt megspórol ezáltal, hogy leépít őket, fölkészül a jövőre, gépesít, Van egy szabály, egy szabálya többi, többi között, hogyha növekedést akarsz, akkor készülj fel a teljesítésre. Ez egy szabály a sok közül. Amikor az ember bajban van, tehát lefelé mennek az eredmények, de teljesíteni akar. Akkor az egyik nagyon fontos lépés, hogy felkészüljön a teljesítésre és a gépek jóval többet tudnak teljesíteni, mint az emberek. Tehát mondok egy példát, én pénzintézet elnök voltam, első számú ember, az egyik olyan pénzintézetnél, amelyik az én vezetésem alatt lett nulláról, mert én alapítottam, én találtam ki az egészet, nulláról a legnagyobb lett ez az önkéntes nyugdíjpénztári területen volt, mert nyilván ez soknak, sok embernek szemet szúrt, stb. stb. nem tetszett hogy függetlenként legnagyobbak lettünk, nem is ez a lényeg hanem az a lényeg hogy gondoljátok végig úgy kezdtük az adminisztrációt hogy emberek manuálisan csinálták és kellett hozzá Három, két-három műszakban több mint 30 ember az adminisztrációhoz utána amikor a gépesítés megtörtént ugyanazt a munkát elvégezte három ember érted? és 27-re meg nem volt szükség na ezt jelenti a gépesítés és az azt jelenti jó az azonnali pénzkiadás, hogy gépesít az ember nem is kicsi de már középtávon bőven megéri, nem hosszú távon középtávon a vállalkozásoknak és most a vállalkozások azt csinálják, mondok példát, hát ezt látja mindenki a lezárási időszakban egy csomó hotelt felújítottak miért készültek a teljesítésre? világos? tehát egy hotelnél a gépesítés például az hogy három csillagosból csinál négy csillagost érted? vagy öt csillagost? mert volt rá idő, mert így is kiesett a bevétel meg úgy is kiesett a bevétel, érted? de azt az időszakot a felújítással eltöltötték na ugyanez a vállalatok ha egy kis vállalatvezetésnek van egy kis gógyia akkor mit csinál abban az időszakban amikor visszaesik a teljesítmény és a dolgozók nem tudnak dolgozni fogja és gépesít és utána meg azt mondja hogy köszönöm szépen a munkátokat oké? Okay? ráadásul ugye az ilyen vállalatoknál még az is volt hogy azt az időszakot amit nem tudtott fizetni egy munkaadó a dolgozóinak azt az állam valamilyen szinten átvállalta vagy például úgy támogatta hogy nem kellett utánuk fizetni árulékot és, és egyéb adót Hát attól függ milyen államról van szó, szóval itt is volt, de nálunk kevesebb ilyen támogatás volt, mint például a nyugaton tehát az állam fizette addig a dolgozókat, ameddig a termelés visszaesett és utána az alatt gépesíthettek és utána azt mondta a munkát, attól, hogy köszönöm szépen most már ennyire nincs szükségünk ennyi dolgozóra világos ez? Tehát nem volt sehol az, hogyha visszaáll minden, akkor a dolgozókat nem bocsáthatja el. Se. Sehol nem volt ez. Na most azért gondold végig. Úgy fogják kiszámolni a segélyeket, amikor a dolgozók 40-50 százaléka segélyen fog élni. És ez tudod hány éven belül lesz? Pár éven belül, tehát egy kezeden meg tudod számolni hogy hány éven belül az azt jelenti hogy az emberek segélyből fognak élni és tudod hogy fogják is számolni? hogy te a létminimumon éljél világos ez? a családoddal együtt? természetesen, a létminimumon hát magyarul ahogy a magyar mondja ezt hogy hát vízre meg kenyére legyen elég na annyi lesz de már nem tudom figyeled-e a benzin áremelésnek a gázolajnak tehát az üzemanyagnak az áramelkedését hát nem fogsz tudni tölteni üzemanyagot az autodba nem fogod tudni kifizetni miből világos ez? ugyanez a nyugdíj neked van mondjuk az átlag nyugdíj ma Magyarországon olyan 150-160 ezer forint durván mondjuk 150 annyit kapnak az átlagban a nyugdíjasok most gondold végig Itt tudom én 2019-ben is mit tudom én 10-20 ezer forinttal kevesebb volt a nyugdíj, azóta 10-20 ezer forintot emeltek a nyugdíjon. Oké? Okay? Tehát havi, éves szinten egy 10-20 000-et emelnek a nyugdíjon. Aha. És közben van mondjuk egy 30-40 százalékos nem kimondott tényleges áremelkedés. Oké? Okay? ami azt jelenti hogy a nyugdíjad vásárló értéke az évente kb. 10-20%-kal csökken akkor kérdezem én mikorra fogod vajon elérni a létminimumot a nyugdíjaddal? az átlag nyugdíjaddal? a kezeden meg tudod számolni hogy hány éven belül? és ez nem negatív gondolkodás itt van egy olyan emberiség, ami olyan állapotában, bocs, hogy ezt kell mondani, szartér ami nem érdemes a túlélésre, érted? miért? Mert az alap küldetését az emberek 99, akárhány tized százaléka nem teljesíti. Egy olyan világban nem teljesíti, ahol utána tudna neki nézni, hogy neki egyáltalán mi a küldetése, érted? Bárki utána tudna nézni. Nem úgy van, mint az internet időszak előtt, hogy hol nézek utána. Bárki utána tudna nézni. És akkor azt mondja, hogy jó, tudom, ez a küldetésem. Aha, és itt vagyok, meg akarom valósítani a küldetésemet. Tessék, itt vagyok, mit tegyek? Hány ilyen emberrel találkoztok? a basszus kulcs ha benned nincs egy ilyen nem vagy alkalmas a túlélésre gondolod hogy azért születtünk hogy zabáljunk megdugjuk az asszonyt vagy ő befogadja érted ezért születtünk ezért született az ember hát ezért sem értem hogy az ember szülessen gondold végig az egész állatvilágnak magában a földi biológiában szerepe van, minden állatnak, minden növénynek és az embernek hm? tehát ha megnézed Bármilyen növényt vehetsz, bármilyen állatot, annak megvan a szerepe az élővilágban. Igen, és az embernek? Mint a legfejlettebb élőlénynek itt a Földön. Van már mi a szerepe? Az, hogy szaporodjon. Az összes élőlénynek az a szerepe? Egyiknek se. Valami mást szolgál az a növény. Világos ez? Például mondjuk táplálékul szolgál egy másik állatnak, vagy, vagy táplálékul szolgál egy élőlény egy másik élőlénynek, érted? És nekünk mi a rossz a szerepünk? Én tudom, de te tudod-e? Mi mit szolgálunk? Ha az összes élőlény egy fejlettebb élőlény szolgál, ha? akkor mi mit? Ah, hát mi nem. Hát mi vagyunk a teremtés csúcsa, minden minket szolgáljon. Akkor te hülye vagy, ha ezt gondolod. El ezt tudom mondani. Bocs, hogy ilyen drasztikusan foglalko, fog, fogalmazom, de egyszerűen el kell érnem, hogy átmenjen. <gül> Figyed? ha ez most betalált, akkor betalált. <gül> Ami azt jelenti, hogy az akkor érvényes. Ha meg valakinek nem inge, mert tudja a válaszokat, akkor nem is talált be? világos ez? hát a legtöbb embernek fölteszel kérdéseket az élet értelmével kapcsolatban és néz, mint a vetmalat. hát mondom, nem bánnám, ha felírnád ezt a kérdést hogy az egész, ezt a gondolatsort, hogy az egész élővilágnak megvan a szerepe, hogy mit szolgál, és az ember mit szolgál hm? tehát minden élőlény egy fejlettebb élőlény szolgál és az ember mit szolgál? de erre tudod a választ? aki itt tanulsz, tudnod kell? de nem mondom el azoknak akik nem tanulnak itt miért? akar nem tanulsz itt, miért akarod megélni azt hogy szenvedni fogsz és lemész a gödör aljára és addig míg a gödör aljáig érnek az emberek baromi sokat fognak szenvedni miért akarod ezt választani? én csak annyit szeretnék ebben kapcsolatban mondani hogy az emberek ugye az imént említettem hogy mióta foglalkozok emberekkel és mennyit és ugye kaptam különleges képességeket és azt tapasztaltam, hogy a legtöbb ember, aki kinyílik a fejlődésre, az valamilyen kényszer helyzetben teszi. Érted? Tehát mondhatjuk azt, hogy nem volt más választása. Ez mit érte ezen? Csak hogy világos tegyen. Az ember olyan két-három problémával általában az emberek elboldogulnak mert hát a szomszéd is elboldogul, meg a másik barát is, ismerős is, stb. mindenki elboldogul két-három problémával de amikor az embereknek már nem két-három problémájuk van, hanem ennél sokkal több na ott kezdődik a gond és ez olyan, mint mikor az ember feje, alatt, feje fölött átcsap a hullám érted? és akkor elkezd fuldokolni tehát az emberek szépen elkezdenek majd fuldoklani nem vízben hanem az életükben és miért akkor akarsz magadon segíteni amikor már fuldokolsz? lehet hogy úgy jársz mint a vízben hogy a balatomba fuldoklik egy ember, és ordibál, hogy hogy segítség, segítség, és egyszer csak meglátja, hogy nem messze tőle, tudom én, egy pár tíz méterre, hát csónakban halásznak emberek. És akkor ki a ordibál nekik, hogy halászok, segítség, halászok, segítség! És akkor visszaszólnak a halászok, hogy mi is, Már mit hogy ők is halásznak. És nem mentek segíteni. Érted? Miért nem? Mert nem jó fejeztik ki magát. Oké? Na, így fognak járni az emberek. Hogy majd ordibálnak, hogy segítség, segítség. Vagy ugye a másik viccben, hogy ez ilyen tanviccek, hogy árvíz van és ugye a paraszt bácsi meg szépen fölmászik a padlásra, a víz megemelkedik fogja már ugye a padlást is elkezdi elletni, fölmászik a kéményre hát ugye a víz tovább emelkedik szépen és arra jön egy hajó és akkor mondja, hogy Jöjjön bácsikám, szálljon be a csónakba, mert azt mondták, hogy tovább fog emelkedni a víz. Menjetek gyerekeim, mert majd a jó Istenem megment. Jó, a víz tovább emelkedik, arra megy egy csónak. Bácsikám, szálljon be a vízbe, vagy a hajó a csónakba, mert itt gond lesz menjetek nyugodtan, mentsetek mást, engem majd a jó Istenem megment nem sokára arra jön egy helikopter, egyre emelkedik a víz és akkor mondja a helikopterben lévő ember, hogy jöjjön leküldöm a létrát mászom föl mert itt nagy baj lesz, Menjetek tovább, mentsetek meg más engem majd a jó Istenem megment hát a víz emelkedik tovább és a bácsika belefullad majd fölkerül a Jóisten elé, és számon kéri a Jóisten, hogy ott vártalak és nem mentettél meg és akkor azt mondja Jó, Jóisten, küldtem neked egy hajót, nem szálltál be, küldtem neked egy csónakot. nem szálltál be, küldtem neked egy helikoptert, abba se szálltál be mi a Jóistent várt, vártál tőlem? na ugyanígy fognak járni az emberek és kapják a segítséget, meg tudnák oldani az életüket de inkább megvárják, hogy anélkül, hogy bármit tennének hogy majd a jó Istenük megsegíti és nézz már meg az életedet, hogy eddig mit tettél mondjuk a bolygóért? mit tettél az emberiségért? mit tettél az emberekért? mit tettél az emberek tudatosságáért? tehát ezek közül bármi a jó válasz és akkor mondják sokan ilyenkor hogy például mit tettél a bolygóért? szelektíven gyűjtöm a szemetet <gül> és mennyi szemeted van havi szinten? mennyi szemetet termelsz? csak úgy kérdezem, mert például egy városlakó is sok szemetet gyűjt Régen nem jöttek kukás autók, ha emlékszel. Minden szemetet megsemmisítettek. Hogy? Hát úgy, hogy például avatüzetek. Simán. Na szóval a lényeg az, hogy gondold végig, jön egy olyan világ, ahol addig fogják préselni az embereket, míg olyan helyzetbe kerülnek, hogy vagy meghalnak, vagy azt mondják, hogy fejlődni akarok tehát én azt tapasztaltam, csak hogy tisztába tegyük ezt a kérdést hogy olyan dolgokon is átestem annak idején a múltban, amit senkinek nem kívánok tehát senkinek tehát olyan próbákon mentem át, amit szó szerint senkinek nem kívánok tehát abban a legtöbb ember hát ha nem is éppen belehalna, de tönkre menne anyagilag, én nem tehát megoldottam ezeket a dolgokat, tehát olyan dolgokat éltem meg amit a legtöbb ember nem úgy élt volna meg ahogy én éltem meg és ez azt jelenti hogy tudom milyenek ezek a dolgok, tehát tudom, tudom és én azért tudtam megoldani a dolgokat, mert ugye volt tudásom hozzá hogy ezt megoldjam nyilván nem olyan szinten mint most, de akkor is az átlagnál már akkor is jóval magasabb tudásom volt az élettel kapcsolatban és az ember működésével kapcsolatban na most azért én megtettem azokat a dolgokat ami a túlélésemet elősegítette mert előtte már tanultam, most akkor nézd meg azok az embereket akik nem tanulnak semmit, nekik a tanulás hogy nézik a tévét vagy a videókat, érted? az a tanulás vagy a Youtube-on a sok hűtést vagy a Facebookon a sok hűtést na most gondol gondold végig Abból túl sokat nem tanulnak abban kapcsolatban, hogy egy jelenbéli problémát hogyan oldjon meg az ember. Tehát olyan problémákat kaptam, amiben a legtöbb ember depresszióba esne. Érted? Én nem estem depresszióba. Na most egyszer se, azt tudom, tudom, mi az, de én még sose voltam depressziós, és nem is leszek. Lényeg az, hogy ha az embernek van tudása, akkor nincs olyan élethelyzet, amit ne tudnám úgy megoldani, hogy előrefelé vezet a kiút. Érted? És nem hátrafelé. Tehát itt olyan tudást kapnak az emberek, ami ahhoz kell, hogy bármi ér az, éri az embert, meg tud oldani. Ha olyan van, mondjuk, hogy most elkezded a képzést és hamarosan kapsz egy problémát vagy már benne vagy egy problémába de még nincs hozzá tudásod tehát az a lényeg hogy nincs elég tudásod egy probléma megoldására akkor itt vannak olyan vezetők akik tudnak segíteni speciálisan rátszabottan a megoldással ami annyit jelent hogy mondok példát, jo? szerinted a vállalkozások többsége, túlnyomó többsége, nem tudom, tudod-e, hogy több mint 80%-a a vállalkozásoknak, az első három évben tönkre megy, és tudod-e, hogy miért? azért, mert az adott problémára nincs tudása, és ezáltal megoldása érted? tehát fölmerül egy probléma a vállalkozásban és nincs tudása és megoldása akinek van sok pénze az olyankor azt csinálja, hogy áthidalja ezt a kérdést hogy olyan szakembereknek fizet akik tudják a megoldást érted? na most ezért mennek tönkre a vállalkozások Nem más, nincs második ok jó? az a második ok az mint a három százalék alatt van, az meg érdekel, érted? ugyanez az élet tehát most belekergetnek minket egy olyan helyzetbe, minket embereket úgy értve hogy egyre több és több problémád legyen és ha nincs hozzá tudásod ugyanúgy tönkre mész, mint egy vállalkozás, érted? csak úgy mész tönkre, mint egy magánszemély hogy szoktak tönkre menni a magánszemélyek? a magánszemélyek úgy, hát a vállalkozások úgy mennek tönkre, hogy bezárják a vállalkozást az egyének úgy mennek tönkre, hogy lesüljenek depresszióba a problémák miatt és utána belehalnak a problémáikba, érted? így tehát egy ember amikor azt látja, hogy kilátástalan tovább, akkor meghal érted? így működik az ember és itt nagyon sok ember fogja látni a kilátástalanságot és ezért mondtam azt, hogy ez nem rövid táv Mert az embereket úgy fogják belekényszeríteni egy utcába, érted? Hogy, hogy ne lássák a kiutat. Érted? Mert a kiút azt tudod milyen? Ez olyan, mint mikor van egy erdő, tök sötét, és ott találkozol egy emberrel, aki abban a tök is tudja az utat és akkor el tud vezetni a fényhez mondjuk abba a házba, ahol van világítás, érted? na most a legtöbb ember egy ilyen erdőben ahol nincs jártassága ott, ott pusztul el, érted? de az akinek van ott jártassága azt tudja hogy merre kell haladni Érted? Tehát itt a jövőben bele lesz az emberiség, ne felejtsétek szavam, jegyezzétek meg. Bele lesz az emberiség kényszerítve egy kilátástalanságba. De bizonyos emberek fogják látni a kiutat. Mint például én is. Oké? Okay? És azok, akik látják a kiutat, azok tudják kézen fogni az embereket, és azt mondják, hogy gyere velem. És te, te neked lesz kiút. A többi meg ott pusztul. Világos ez? Aki azt mondja, hogy tűz, én megoldom, én olyan okos vagyok egyedül, én mindent megoldok. Mert hát én megoldottam a 20. században is a dolgokat, meg a 21. század elején is megoldottam, nehogy már is kicsesszem velem ez a 20. század nem annyira ele vagy 21. század nem annyira eleje. Én ismerek személyesen olyan embert, embereket, de elsősorban egyet, akit nagyon közelről ismerek azért, de embereket ismerek, akik a legnagyobb bajban sem fogadnak el segítséget. Érted? Érted? Tehát óriási bajban van, és nem fogad el segítség. és aki nem kér segítséget is, illetve nem érdemel segítséget, mert kérni kell és érdemelni akkor azon nincs segítség, világos ez? tehát akkor nincs segítség és tudod hány ember lesz így aki majd azt gondolja hogy megoldja? Hát mind gondold végig? Hány olyan ember van, aki azt gondolja, hogy már másfél évben, hogy jön a jobb világ? Hát az a többség. Az a túlnyomó többség. Aki azt gondolja, hogy jön a jobb világ. És akkor én előre mondtam már tavaly, tavasszal, hogy az, a, az ilyen lesz. Tehát jobb, rosszabb, jobb, rosszabb és egyre rövidebb, jobb szakaszok lesznek tehát megnézed akkor azt látod, hogy hát ha vannak szigorítások, akkor mire való volt az oltás? csak úgy kérde. ez nem tűnik föl senkinek De mire való volt? hát azért oltatta be magát mindenki, nem? mert mert hogy ne legyenek ilyen szigorítások, nem? tehát hogy ne legyen járvány, nem azért? de van egy érdekes dolog ebben kapcsolatban, csak egy mondat hogy a járványok főleg a, ugye az ilyen influenzaszerű járványok azok csesznek arra hogy te az előző évben vagy előző hónapokban mivel, mivel oltattad be magadat érted? hát eleve szakemberek, orvosok akik ezt csinálták az oltásokat például az influenza oltásokat, nem erről az oltásról beszélek az megmondták hogy sose tudtunk arra oltani a járvány volt hát, nyilvánvalóan, hát gondold végig, hát ha valami új mint a vírus ütötte föl a fejét arra, hogy oltotta? sehogy és akkor beoltották egy elmúlt járványban szerepelt vírusra és mintha most is nem ez lenne? és mi kérdezem? hogy ha akar? nem ez van véletlenül? És akkor hamarosan ha halljátok majd, hogy hát arra nem volt elég az oltás, vagyis erre nem volt elég az oltás, az arra lett volna jó de hát ez már, az már nincs, most új van és akkor az megint csak szakemberek járványkor nincsen oltás, járvány megelőzésére van az oltás, helyzet előtt vannak az oltások nem én mondtam, a szakemberek mondják, akik évtizedekkel ilyennel foglalkoztak és akkor most hirtelen megbolondultak az egészségügyi vezetők Ja, hogy ők sose vettek részt oltásban és nem értenek hozzá mert ők mindig górék voltak csak de akik ezt csinálták és oltották az embereket, az pontosan tudják hogy járványhelyzetben nincs már megelőző oltás mert nem érnek vele semmit csak olaj a tűzre és akkor mi a propaganda ebben kapcsolatban? hogy még nagyobb átoltottság legyen <gül> tehát érdekes egy helyzet mindegy erről bőven elég volt ennyit mondani jó tehát gondold végig hogy inkább azt mondom hogy gondolkozz, használd az agyadat azért van nem azért hogy lötyögjön nem azért hogy gondolkodj nem kell ezeket a dolgokat elhinni, Csak az a baj hogy a jövővel kapcsolatban én az elmúlt 25 évben meg lehet kérdezni Irmuskát, aki most már 26 éve itt tanul az elmúlt 25 évben én nem mondtam a jövővel olyan dolgot ami nem jött létre érted? ez a probléma ezzel még akkor sem mondtam amikor pénzügyi területtel foglalkoztunk, érted? és akkor egy-két gondolat még ezzel kapcsolatban hogy hogy oldhatod meg azt a helyzetet hogy jól jöjjék ki ebből az egészbe tehát ugye az imént említettem hogy egyedülállóak vagyunk amit csinálunk és itt a kulcs csinálunk tehát nem azt csináljuk hogy van egy előadó akit úgy hívnak hogy Szedlacsik Miklós és akkor próbál valamilyen formában mit tudom én youtube-on vagy vagy sportcsarnokban vagy mit tudom én hol vagy sportcsarnokokban előadni embereknek, nem én folyamatos képzést nyújtok sok éven keresztül sőt tartó képzést nyújtok Keres még olyan előadót amelyik tartó képzést nyújt neked na arra varjunk, varj gombot ameddig élsz tudok tartó képzést nyújtani neked meg ameddig én élek persze na most onnantól kezdve gondold végig tudáshoz tudsz jutni és tudáshoz tudsz juttatni embereket és ez a kulcs nem a tudáshoz jutás a kulcs hanem a tudáshoz juttatás a kulcs miért? mert te minél, embert, minél több embert juttatsz tudáshoz annál tevékenyebb vagy oké? Okay? mert a juttatás tehát hogy tudáshoz juttatni másokat azt nem lehet úgy hogy mentálisan rákoncentrálok és maguktól csak úgy jönnek az emberek a kutya se fog magától jönni, neked azért tenned kell, hogy általad egyre többen és többen tanuljanak és fejlődjenek az nem azt jelenti, hogy neked kell őket tanítani, de én úgy látom, hogy a, egy idő után azok akik már sok embert hoztak, azok szívesen tanítják az embereiket pedig kezdet be ez <gül> abszolút nem volt kedvükre tehát mondhatjuk hogy távol állt tőlük de most már nem állt távol tőlük és gondold végig egyetlen kiút van az emberiség számára a tanulás a fejlődés na most mime pont mint foglalkozást ezt csináljuk hogy tudáshoz juttatjuk az embereket és a tanulóidnak a tandíja annak a nagy része konkrétan a jelenleg 75%-a ez 50%-ról indult jelenleg 75%-a az jutalékként azok között szét van osztva, akik hozzá segítették azt az illetőt, hogy ő tanuló lehesse. és ebbe benne van az is, hogy téged is hozzá segített valaki ahhoz, hogy tanuló lehess. és ezáltal ugye a bevételnek a 75%-a szétosztásra kerül azok között akik a szervezés szervezik a tanulókat. Oké? Okay? Tehát nem azok között, akik megszervezik, hogy a sportcsarnokban legyen előadás, nem azok között, akik baromió marketing, informatikai ismeretekkel rendelkeznek, és óriási nézettséget tudnak elérni mondjuk a Facebookon vagy a YouTube-on. Nem nem azok kapják meg a lóvét, mert azok csak páron vannak, hanem minden tanuló aki hoz tanulókat, sőt utána a szervező tanulókat vezeti és a szervező tanulókat vezetők ebből élnek oké? Okay. na most akkor így kérdezném hogy vajon megy befele az ember a slamisztikába és csak egyetlen egy kiút van a tudás és mi pont a tudás átadással foglalkozunk akkor vajon üzleti szempontból vajon milyen dologról van szó? Hm? tehát akkor az azt jelenti hogy ha minél rosszabb az embereknek, annál jobban akarnak tudáshoz jutni és itt vagyunk mi tehát nekünk az baromi jó ha az embereknek egyre rosszabb nem vicc, komoly köszönöm szépen a figyelmeteket, ha bármi kérdésed maradt volna és még nem döntötted el, hogy tanulóvá válsz, akkor keresd meg a vezetődet, az ajánlódat, vagy ugye az irodánkat, szeretlek benneteket, sziasztok!